الرواد شركة متخصصة في رفع ونقل وإنزال الأثاث وجميع المنقولات عن طريق واجهات العمارات بأحدث معدات رفع الأثاث الألمانية المصنعة خصيصة لرفع وإنزال الأثاث بكل سهولة وأمان من أجل راحة العميل والمحافظة على منقولاته وهذه المعدات عبارة عن سيارات مجهزة بأواناش هيدروليكية تقف أمام المبنى المراد رفع أو إنزال الأثاث فيه ويمتد منه زراعة السكوبي أشبه بسلم سيارات الإطفاء يصل إلى البلكونة أو الشباك ثم يبدأ الرفع المخصص لرفع الأثاث بالتحرك على هذا الزراع صعودا وهبوطا لرفع أو إنزال الأثاث أو أي منقولات أخرى دون الحاجة إلى سلالم العمارات أو الأحبال والويرات التي تعد خطرة وأكثر تكلفة وأكثر ضياعا للوقت والمال وعواقبها الكثيرة من تجريح وتكسير وتلف المنقولات تقدم ، شركة الرواد لنقل ورفع وتغليف الأثاث أفضل الخدمات في مجال النقل والرفع والتغليف خدمة متميزة وعمالة فنية على أعلى مستوى وأسعار لا تقبل المنافسة وبيان الخدمة كتفا الخدمة عبارة عن فك ونقل ورفع الأثاث من واجهه العمارة البلكونه أو الشباك وتركيب جميع محتويات المنزل ، أو الشركة. تقدم الشركة أيضًا خدمات التغليف التى يقوم بها فنيين متخصصين في التغليف كما أننا نقوم بالتغليف بجود أنواع مواد التغليف تتم عملية النقل عن طريق أمهر العماله المدربة على النقل العفش تتم عملية النقل في سيارات مغلقه مخصصه لنقل الأثاث وهذا للحفاظ على خصوصيتكم وللحفاظ على الأثاث ومن أجل جودة أكبر وميز لخدماتنا تقوم الشركة بارسال مندوبها إليكم مباشرة وذلك لمعاينة محتوياتكم أيضا كتابة عقد عملية النقل والذي به تضمنون أفضل خدمة ايضا الالتزام شركة الرواد توفر لك ولجميع منقولاتك ومقتنياتك لمن نتهم داعا للاحتكاكات الداخلية اثناء الرفع على السلالم وداعا للاحتكاكات الخارجية اثناء الرفع بلا وناش الويرة والحبل وداعا لتدمير وتشويه اثاثك ومقتنياتك غالية الثمن بسبب اهمال العمالة اليدوية وداعا لتجريح خشبك وثث من التخبط السلالم وداعا لكسر زجاجك ومقتنياتك القابلة للكسرة مين شامل على المنقولات شراف كامل من قبل المهندسين والفنيين المتخصصين رفع وانزال الأثاث المنزلة والمكتبة والمعدنة والاجهزة الطبيه والرياضية والدوات الكهربائية والتكييفات رفع وانزال الموبيليا والمنقولات بكل آمان عن طريق الواجهات ضمان سلامه المنقولات من الخدش والكسر الآن أكبر وأطول معدات وانش رفع الأثاث ومنقولات في مصر أعلى ونشهيد روليوكي في مصر ليصل إلى الأدوار الشاهقة ومن أعلى الأوناش بالعالم نعم الآن يمكنك الاعتماد على وانش رفع العفش في رفع أو تنزيل منقولات بيتك، مكتبك، أو بضاعتك من وإلى الأدوار العالية وبدون مشاكل، وانشرف عفش يعملوا عليه إيه أدي فنيين مدربين على أعلى مستوي في رفع، وتنزيل المنقولات مهما كانت حجمها أو الكمية سوف نتعامل معها باحترافية، وانشرفع أثاث بمصر من خلال دراستنا للسوق المصري وجدنا أن الكثير من المصريين يواجهون مشكلة في رفع أو أنزال المنقولات العفش الأثاث نظرا لحدوث مشكل تكسير أو خدوش للمنقولات جراء عملية الرفع بالطرق العادية عن طريق عمال غير مؤهلين لنقل الأثاث أو العفش ومن الكثيرين الذين يمتلكون اشياء ثمينه لا تقدر بالمال من حيث الاثاث او التحف او اللوحات النادره من الان لا تقلق لاننا سوف نحمي اشيائك وممتلكاتك من التلف او الخدش او التكسير وهذا بفضل معداتنا في شركه الرواد والتى توفر لعملائها اكبر و احدث معدات واناش رفع وتنزيل المنقولات والعفش والاثاث بمصر رفع العفش وهو يستعمل عند اتمام عملية نقل المنزل تحتاج ايضا الى فنين اثاث وسيارة اثاث مع ونش رفع الاثاث تحديد نوع الونش المستخدم عند نقل الاثاث حسب عدد ادوار المنزل حسب موقع المنزل في العمارة والمساحة امام العمارة وموقع البلكونه والشباك او مساحة السطح ايهما افضل الونش الهايدرليك او الونش الكهربائي نحن نستخدم أونش سواء الونش الهيدروليك او الونش الكهربائي منهم حسب عدد الادوار وموقع المنزل في العماره والمساحه امام العماره وموقع البلكونه والشباك او مساحه السطح وغيره